Тримайтеся, він більше переживав за нас, як за себе. 20-го травня, це коли вже почали виходити з Азовсталі, найкрайній день, то він, от коли виходили командири, так само і він найкрайні покидали завод Азовсталі. Десь через тиждень ми тільки знайшли в інтернеті, і було відео заснято, як він виходить. Тобто ми її бачили, що він вийшов живий здоровий. Де саме зараз невідомо, ніхто нам конкретно нічого не каже. Серпня місяця ми розпочали безстрокову щотижневу акцію «Поверніть героїв додому», на якій збираються переважно рідні військовополонених, багато волонтерів і багато небайдужих людей. Наші рідні збираються на підтримку нас на цих акціях. І ми цими акціями хочемо показати суспільству, що все-таки війна триває, що наші військові, обороняють фронт, а наші військовополонені ще досі в полоні, щоб вони не забували це. Познайомився син з дівчиною тоді, коли він служив в армії. Дитина дійсно чекає нашого сина. вона любить його, вона чекає, вона переживає, молиться за нього. Будував він плани стосовно неї, тому що хлопчик, з яким він служив в Нацгвардії, розповідав, що Юра часто згадував про Таїсу і часто говорив про неї. І їй писав, що ми вже тут трошки довго затрималися, нам вже треба повертатися додому. З Азовсталі він ці слова писав, і коли я повернуся, ми поїдемо з тобою подорожувати десь далеко-далеко, там те там, де добре, там, де природа. Тобто він планував будувати з нею наступне життя. Перед святами ми завжди прикрашали ялинку, прикрашали велику ялинку, ставили і маленьку ялинку. І е, завжди діти в першу чергу йшли прикрашати, а вже потім ми їм допомагали, підказували, як краще, де краще іграшку повісити, щоб